في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديثهم من كلماتهم سأعيش معكم في أجواء قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي اجواء حديثهم المفهم بتفهيمهم اتمنى ان تتابعوا معي بدقه لانني لن اعلق كثيرا على النصوص ساعرض بين ايديكم حشدا من النصوص المهمة التي تدور مضامينها في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأ معكم مما جاء مرويا عن إمامنا الصادق عن سيد الشهداء عن الحسيني صلوات الله عليهما أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق وتحديدا من الجزء الأول ومن الباب التاسع الباب التاسع هذا هو عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبيه عن فلان عن فلان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه هذه لام التعليل لماذا خلقهم كي يعرفوه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فَإِذَا عَرَفُوا عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه أعيد الكلام مرة أخرى والكلام واضح جدا في التوحيد فهل التوحيد الا هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لاصحابه خرج الحسين بن علي على اصحابه فقال ايها الناس ان الله جل ذكره ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بابي انت وامي فما معرفة الله إذا كان الله قد خلقنا كي نعرفه وإنما نعرفه كي نعبده وإنما نعبده كي نستغني بعبادتنا عن عبادة سواه إذن المدار في المعرفة تذكروا كلمة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج بعد المعرفة فالعبادة الأولى هي المعرفة فقال له رجل للحسين صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه لأنه قد تحدث بهذا الحديث في وسط أصحابه يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله ما هي هذه المعرفة التي تجعلنا موحدين الإمام هكذا قال إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه إنها المعرفة التوحيدية التي تقود إلى العبادة التوحيدية يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله فقال الحسين معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو التوحيد هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا الركن وحتى الركن الذي سبقه لا يتحدث مراجع النجف منذ الطوسي والى يومنا هذا في كتبهم العقائديه عنه مطلقا حينما يتحدثون عن التوحيد توحيد مراجع النجف توحيد ابتر توحيد مسخ لا صلة له بعقيدة التوحيد في دين محمد وال محمد في مرحلة التأويل. عقيدة التوحيد عند مراجع النجفي هي بقايا من عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل نسخت نسخت بمرحلة التأويل. غريب أمر هؤلاء الحقائق بين أيديهم في مرحلة التنزيل دين المدينة نسخ دين مكة في زمان النبي صلى الله عليه وآله إسلام مكة نسخ بإسلام المدينة القرآن نفسه القرآن المدني أسلوبه طريقته في الاستدلال بياناته تختلف اختلافا واضحا عن القرآن المكي في القرآن نفسه الدين المدني غير الدين المكي ما كان عليه الإسلام في مكة نسخ في المدينه حتى في الجانب العقائدي القضيه واضحه والدليل هو القران بين ايدينا فضلا عن التاريخ والسيره والاحاديث والحقائق الكثيره لكن القران اوضح حجه ودليل على ان الدين في المدينه يختلف عن الدين في مكه فدين المدينه قد نسخ دين مكه لا اتحدث عن الدين في اصله انما اتحدث عن مرحله مكه عن الدين في مرحله مكه فقد نسخ ذلك الدين في مرحلة المدينة وبعد ذلك نسخت مرحلة التنزيل بمرحلة التأويل والتأويل مرحلة تدريجية مر الكلام في هذا في شؤون النبوة الخاتمة الرواية واضحة ولا تحتاج الى تعليق اكثر مما عرضته بين ايديكم من علل الشرائع الى الجزء السادس والعشرين من بحار الانوار لشيخنا المجلسي وطبعه دار احياء التراث العربي ومن الصفحة الأولى إنه الحديث المعروف بحديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية إذا كنا نتحدث عن معرفة فإنها معرفة نورانية ولكننا إذا كنا نتحدث عن حديث الأمير الذي سأقرأ منه بعضا من كلماته فهذا هو حديث المعرفة بالنورانية النورانية شيء والنورانية شيء آخر من جهة اللغة ومن جهة البلاغة والمضمون والمعنى وهذا الأمر تحدثت عنه في برامجي السابقة حديث المعرفة بالنورانية يبدا من الصفحه الاولى من الجزء السادس والعشرين من بحار الانوار سلمان وابو ذر جاء الى امير المؤمنين يسالان الامير عن معرفته بالنورانيه الحديث طويل لكنني اذهب الى موطن الحاجه من امير المؤمنين يقول لسلمان وابي ذر معرفتي بالنورانيه معرفه الله عز وجل ومعرفه الله عز وجل معرفتي بالنورانيه وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ تلاحظون أن الترابط في منظومتنا العقائديه التي بين ايدينا تلاحظون ان الترابط ترابط دقيق ومتين وعميق جدا وهو واضح وجلي امير المؤمنين يقول لسلمان وابي ذر معرفتي بالنورانيه معرفه الله عز وجل هي هي وهذا هو التوحيد الركن الثالث من اركان عقيدتنا التوحيديه التوحيد في افق اعتقادنا بمحمد وال محمد الامير هكذا يقول معرفتي بالنورانيه معرفه الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُ الصَّلَاةً وَيُؤْتُوا الزَّكَاةً وذلك دين القيمة صلوات الله وسلامه على القيمة إنها فاطمة هو دينها دين التوحيد دينها هي القيمة ألا لعنة على منهج حوزة النجف حوزة الطوسي الذي جعلنا نبتر امامه فاطمه ونبتر قيمومه فاطمه على ديننا وهذا هو ديننا وهذا هو توحيدنا التوحيد من دون قيمومه فاطمه هو الشرك ما هو بتوحيد لا تتصوروا ان التوحيد هو في معرفه الأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد دققوا النظر في العناوين العناوين التي أضعها في هذا البرنامج وفي سائر برامجي إني أنحتها نحتا دقيقا وبعناية فائقة الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها شؤون عقيدة التوحيد إنني ما تحدثت عن التوحيد تحدثت عن شؤون عقيدته إلى الآن ما عرفت لكم التوحيد سآتيكم بتعريف التوحيد من شفاه محمد وآل محمد ليس من عندي سأبين لكم ذلك اصطبروا علي لا تتوقعوا أن التوحيد أن تعتقدوا بالأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد التفت إلى العناوين الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها لماذا اكرر العناوين في كل حلقه واقف عندها لاجل ان تلتفتوا الى هذه العناوين هذه العناوين منحوته بعنايه فائقه وبدقه ورعايه تامه انا لست مهذارا في الحديث انني اتحدث كثيرا لانني مضطر الى ذلك انا ربيب ثقافه العطره فحينما احدثكم في موضوع واضع عنوانا انني انحته نحتا بعنايه ورعايه ودقه الصحيفه الخامسه عنوانها شؤون عقيدة التوحيد الشأن الأول التأسيس الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد فأركان عقيدة التوحيد ما هي بعقيدة التوحيد إنها من شؤون عقيدة التوحيد ولا زال الكلام يترى ومر علينا في الصحيفه الثالثه ما يرتبط بعقيدتنا بقيمه الدين ما هو هذا قران هذه الايه من سوره البينه فانها جعلت التوحيد مرتبطا بفاطمه وذلك دين القيمه وها هو امير المؤمنين يكرر الكلام نفسه سيد الاوصياء هو الذي يقول لمن؟ لسلمان وابي ذر لخيره اصحابه لخيره اصحاب رسول الله هذا الكلام ما قاله امير المؤمنين لاي شخص من الناس هذا الكلام وجهه لسلمان وابي ذر معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى والآية من سورة البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كيف يخلصون له الدين من دون أن يُخلصوا له التوحيد وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ من دون الاعتقاد بإمامة فاطمة وبقيمومه فاطمه على الدين ليس هناك من توحيد ضحكوا علينا ضحكوا علينا ضحكوا علينا هؤلاء أو باش النجف منذ زمان الطوسي والى الان يضحكون علينا ضحكوا على الاجيال التي ذهبت من الشيعه بعقائدهم السخيفه التي جاؤونا بها من الأشاعرة والمعتزلة من كل مكان وتركوا دين محمد وآل محمد مثلما قال صاحب الأمر ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنني أحدثكم في الركن الثالثي من اركان عقيدتنا التوحيديه التوحيد في افق اعتقادنا بائمتنا محمد وعلي وفاطمه وبالائمه المامومين بامامه فاطمه من ولدها من المجتبى الى القائم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا قران وهذا حديث أمير المؤمنين وربما يتحدث الآن بعضكم بهراء المرجع العجل الذي هو يعبده هذا علي وهذا قرآن هذا الله هو الذي يقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هذا هو الإخلاص في التوحيد حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فهل يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه فهو دينها كيف يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون ولكن ماذا تقول ماذا تريدون ان تقولوا؟ ما هو اللي يمشي وراء الثور اثور من عنده واللي يمشي وراء الحمار احمر من عنده ما هو هذا واقعنا؟ نذهب الى فاصل. يا من ذكره يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاه للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين صباح Yeah, man. عصمة الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك يا الغالي إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رسالة طويلة مفصلة كتبها بنفسه وأرسلها إلى المفضل ابن عمر جوابا على أسئلة سألها المفضل ابن عمر فالمفضل كان في الكوفة والامام الصادق كان في المدينه انني اقرا عليكم من بصائر الدرجات والمعروف ببصائر الدرجات الكبرى لشيخنا ابي جعفر محمد بن الحسن الصفار من اصحاب امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان الرسالة طويلة وتبدأ من صفحة 477 وما بعدها أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة في صفحة 479 الإمام الصادق يقول للمفضل بن عمر في الرسالة التي وجهها إليه بخط يده ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل إنه الحجة ابن الحسن هو رجل هذا هو الدين وأصل الدين هذا هو ديننا وليس ذلك الهراء الذي تعلمناه من غبران وثولان النجف من آيات الشيطان العظمى من أهيام الطوسي وإلى يومنا هذا ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان هذا هو الدين وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه هل تريدون نصا اوضح من هذا النص في ان معرفه الامام هي التوحيد هي التوحيد بعينه معرفه الامام تساوي التوحيد التوحيد يساوي معرفة الإمام ستتضح لكم الصورة بشكل عجيب غريب إذا ما تم الكلام في خارطتنا العقائدية هذه إذا كنتم تتابعون بدقة لأنني سأضع الحقائق كلها بين أيديكم لا أعبأ بما يقال عني ولا أعبأ بحوزة النجف من أولها إلى آخرها ولا أعبأ بأتباعها في أي مكان كانوا سأضع الحقائق واضحة بين أيديكم وليذهبوا بدينهم إلى الجحيم هم أحرار في دينهم وأنا حر في ديني أعيد عليكم قراءة ما كتب الصادق إلى المفضل والمفضل بالضبط مثلما كان سلمان وأبو ذر في زمان الأمير والأمير صلوات الله وسلامه عليه سمعتم حديثه معهما ما قرأته عليكم قبل قليل من حديث المعرفة بالنورانية ومر قبله حديث الحسين مع أصحابه الصادق يقول ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الايمان وهو امام امته واهل زمانه فمن عرفه عرف الله هذا هو التوحيد ومن انكره انكر الله ودينه ومن جهله من جهل الامام جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه اعتقد ان المضامين التي قراتها عليكم من علل الشرائع وما قاله سيد الشهداء الحسين لاصحابه وما قراته عليكم من حديث المعرفه بالنورانيه امير المؤمنين يحدث سلمان وابا ذر وكان الكلام واضحا وصريحا من ان الدين الخالص والتوحيد الخالصة لن يتحقق الا بمعرفه القيمه على الدين وذلك دين القيمه صلوات الله عليها وجاء البيان واضحا جدا فيما كتبه إمامنا الصادق في رسالته إلى المفضل ابن عمر وتلاحظون أن المخاطبين هم خيرة الأصحاب أصحاب الحسين ولا اتحدث عن اصحاب الحسين هنا تحديدا الذين استشهدوا معه في كربلاء قطعا هناك البعض منهم كانوا على تواصل دائم مع الحسين صلوات الله عليه ونحن لا نعلم ربما قال هذا الكلام لاصحابه الذين كانوا معه في كربلاء لا نملك دليلا على ذلك حديث الحسين مع اصحابه وحديث الامير مع سلمان وابي ذر وحديث الصادق مع المفضل ومثل هذا الكلام هناك الكثير قلت لكم في بداية الحلقة إنني سأعرض لكم نماذج سأنقلكم إلى جهة أخرى نذهب إلى الكتاب الكريم هذا هو قرآن محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الايه الخامسه والستون بعد المئه بعد البسملة من سوره البقره ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ماذا يفعلون لهم؟ يحبونهم كحب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله إلى آخر الآية الكريمة لضيق الوقت سأذهب إلى موطن الحاجة فقط كما قلت لكم إنها الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ هذا هو الكافي ماذا قالوا في تأويلها وتفسيرها الجزء الأول من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 422 إنه الباب الذي عنوانه باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن جابر الجعفي ويبدو أن الحديث من تفسير جابر رضوان الله تعالى عليه الذي هو تفسير الباقر صلوات الله وسلامه عليه جابر يقول سألت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يحبونهم كحب الله يتخذون أندادا من دون الله لاحظوا التعبير ماذا قال إمامنا الباقر قال هم والله أولياء فلان وفلان هذه العناوين واضحة إنهم أقطاب السقيفة وإنهم أصحاب الصحيفة الذين كتبوا الصحيفة وطبقوا برنامجها في السقيفة قالهم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما واضح فإن إطلاق هذا العنوان الله جاء مطلقاً على الإمام الآية ماذا تقول وَمِنَ النَّاسِ إني أقرأ عليكم من المصحف الشريف وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الباقر ماذا يقول هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما ماذا فعل هؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله فهنا هذا العنوان الله كيف أوله؟ فسره إمامنا الباقر فسره بالإمام قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما أنا أقرأ عليكم من الكافي تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكافي تعرفون ماذا يعني أن جابرا هو الذي يحدثنا عن الباقر وهذا جزء من تفسيره تعرفون ما مدى قيمة تفسير جابر عند الأئمة المعصومين لا شأن لي بهراء سخفاء النجف الذين يضعفون أحاديث جابر فليذهبوا إلى الجحيم بهرائهم هل تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكافي وهل تعرفون ماذا يعني أن الحديث أخذه الكلين من تفسير جابر هذه القضية بحاجة إلى حلقة أو أكثر كي أبين لكم ماذا يعني أن الحديث قد ورد في الكافي وان الكلين رواه في الكافي نقلا عن تفسير جابر فالامام الباقر فسر واول اول ارجعها الى معناها الاول ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون الإمام أندادا يحبونهم كحب الإمام كحب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلْإِمَامِ لِلَّهِ هذا هو المعنى فلفظ الجلالة هنا ورد في الآية مكررا بمعنى الإمام معنى الذي أقول ولا نقلت لكم من الفخر الرهزي كما يفعل الوائل والخطباء الذين على منهجه بحسب أوامر السيستاني ولا نقلت لكم من تفسير سيد قطب كما فعل محمد باقر الصدر والذين على منهجه ولا ولا ولا هذا هو الكافي وهذا تفسير جابر وهذا هو الباقر وهذا قرانهم وهذا تفسيرهم فحينما يكون الحديث بهذا المستوى فان عقيدتنا بهم ستكون ركنا ثالثا من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا هو الذي قصدته بالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية عبق العترة هذا هو عبق علي وأهل علي هذا قرآنهم وهذا حديثهم بحسب مضمون بيعه الغدير ومن الناس انهم اتباع السقيفه الامام يقول هم والله اولياء فلان وفلان والامام يقسم فهل الامام الباقر بحاجه ان يقسم عند جابر الجعفي كي يصدقه انه لتاكيد المضمون لي ولكم وللاجيال القادمه وللاجيال التي مرت وما تعلمت عقيدتها السليمه بسبب غبران النجف وثولان حوزه الطوسي ومن الناس انهم اتباع السقيفه الذين ركض غبران النجف وراءهم ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون الامام اندادا انهم فلان وفلان يحبونهم كحب الامام هذا الحب لا بد ان يكون للامام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا من دون الامام اندادا يحبونهم كحب الله كحب الامام والذين امنوا اشد حبا لله وهذا المعنى يستمر في الايه نفسها وفي الايات التي تليها لكنني لست بصدد تتبع كل التفاصيل إنما هي نماذج كما قلت لكم هذا أنموذج ومثال حيث يؤول الإمام الباقر ما ورد من تعبير بلفظ الجلالة الله يؤوله التأويل هو التفسير الحقيقي الكامل ربما تعودت أذهانكم بحسب ما عودتكم حوزة السفهاء في النجف وهؤلاء الحمير من الخطباء الذين يصعدون المنابر عودوكم على أن التأويل يكون معنى ضعيفا التأويل هو المعنى الأقوى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء يستهزئون بالله حينما يقولون لكم من أن التأويل هو معنى ثانوي يقولون من أن الله يجعل فهما ثانويا علما خاصا به ويبين هذا في القرآن وكأنه شيء عظيم سيكون الله سفيها هنا لأنه يعظم شيئا ليست له من قيمه بينما سبحانه وتعالى يعظم تأويل القرآن لأن تأويل القرآن هو حقيقة القرآن وما هو بمعنى ثانوي كما يعلمكم هؤلاء الحمير الذين يصعدون على منابر الحسين هؤلاء الحمير والبغال الذين تبعث بهم مرجعيه السيستاني وغير مرجعيه السيستاني التاويل هو حقيقه القران فان الامام الباقر هنا حين يؤول اللفظ المقدس الله بالإمام هذه حقيقة الآية حقيقة الآية هي هذه فهذا إطلاق قرآني لا تعبأوا بما سيقوله النواصب من أتباع السقيفة لا تعبأوا بهم يريدون أن يقولوا فليقولوا ما يريدون أن يقولوا مثلما يسخرون منا نسخر من دينهم واكثر لماذا يسخرون من ديننا نحن نسخر من دينهم ايضا ولا تعبأوا باصحاب العمائم العباسيه من اتباع حوزه النجا هذا قران محمد وال محمد وهذا حديث محمد وال محمد اقرا عليكم من القران ومن أهم كتبنا من أهم مصادرنا إنه الكافي وهو ينقل لنا عن أهم تفاسيرنا إنه تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر صلوات الله عليه من سورة البقرة أذهب بكم إلى سورة الكهف إلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسمله من سوره الكهف هنالك الولايه لله الحق هذه الايه الرابعه والاربعون بعد البسمله من سوره الكهف هنالك الولايه لله الحق هنالك في عاقبه كل الامور في عاقبه الدنيا وفي خاتمه كل عمل من اعمالنا اليس الاعمال والامور بخواتيمها اليس حالنا بعاقبتنا في اخر لحظه نعيشها في هذه الدنيا قيمتنا بقيمة عاقبتنا قيمة أعمالنا بقيمة خواتيمها وحقيقة ما في هذه الدنيا فيما يختفي وراء زخارفها وزبارجها هناك الله هناك ولايته انها ولايه محمد وال محمد من والاكم فقد والى الله هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا الله هو خير ثوابا لان الولايه لفظ مؤنث هناك الولاية لله الحق هو خير ثواب الله وخير خير ماذا يقول آل محمد وأيضا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من نفس النسخة من الجزء الأول صفحة 479 من الباب الذي عنوانه باب فيه نكت ونطف من التنزيل في الولاية انه الحديث الثاني والخمسون بسنده بسند الكليني عن عبد الرحمن بن كثير قال سألت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه سألت ابا عبد الله عن قول الله تعالى هنالك الولايه لله الحق الايه واضحه تتحدث عن ولايه الله هنالك الولايه لله الحق وتستمر الايه هو خير ثواب هو الله وخير عقبه ماذا اجاب الصادق صلوات الله عليه قال ولايه امير المؤمنين ولايه الله ولايه امير المؤمنين فاللفظ المقدس الله هنا اوله بالمعنى الحقيقي مثل ما قلت لكم هذا اللفظ الله يطلق على الذات الاولى بحسبها ويطلق على الحقيقه المحمديه بحسبها ومر علينا الحديث في الحلقه الماضيه والذي قراته عليكم من الجزء الاول هذا نفسه الكلمه التامه والاسماء الثلاثه الظاهره واولها الله والإسم الثاني الرحمن والإسم الثالث الرحيم ومنها أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة التي صدرت عنها الافاعيل مر علينا هذا الكلام الله في ثقافة العترة تطلق على الذات الأولى بحسبها وتطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها فمعنى الله الذي يطلق على الحقيقه المحمديه يطلق على مخلوق وليس على الخالق الاول الحقيقه المحمديه مخلوقه وخالقه لكنها خالق مخلوق تستغربون من هذا القرآن حدثنا عن عيسى من أنه خالق ومخلوق وهذا مثال تقريبي وإلا فإن الحديث عن الحقيقة المحمدية لا شأن له بالحديث عن عيسى وخالقية عيسى ذلك أمر آخر لكن للتنبيه فقط كي تستطيع أن تدفع وساوس الشيطان عن أذانكم فهذا العنوان هذا اللفظ هذا الإسم يطلق على الذات الأولى بحسبها كان الله ولم يكن معه شيء ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها هي مخلوقة تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لأنها لم تكن موجودة فهي تساوي صفرا فيطلق هذا العنوان عليها بحسبها لا فرق بينك وبينها إلا إلا إنها في مقام العبودية المطلق وفي مقام الافتقار المطلق فهي في مقام العبودية وفي مقام الحاجة والافتقار له سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي منحها جمالها وجلالها وعظمتها وكمالها ونورها فجاءت كلمه تامه حينما تجلى فيها وكذلك يطلق هذا العنوان على الامام المعصوم بحسبه لانه هو وجه الله إذا أردنا أن نتحدث عن أنه وجه مباشر فهو وجه مباشر للحقيقة المحمدية وهو وجه غير مباشر للذات الأولى لأن الوجه المباشر للذات الأولى الحقيقة المحمدية بنفسها ومحمد وال محمد هم مجالي هم اسماء تجلت وظهرت من الحقيقه المحمديه العظمة ففي الروايات وتحديدا في الاحاديث التفسيريه التي ينكرها غبران حوزه النجف مما أوقعهم في الضلال والأغبى منهم الغلاة الذين أخذوا هذه الأحاديث وتعاملوا معها بشكل استحماري في الحقيقة لا أعرف حميرا كالمجموعة الخطابية أتحدث عن المجموعة الخطابية المعاصرة لا أعرف حميرا كهؤلاء لا أعتقد أن حميرا وإنهم لحمير أنجاس الحمار يجل عن ذكرهم بجهل ونجاسة ووضاعة وسفالة ياخذون امثال هذه الاحاديث ويفهمونها بشكل بعيد عن المجرى الذي جاءت فيه وهذا الامر ان كان موجودا في زماننا كان موجودا في زمان الائمه ايضا فالخطابية الأنجاس في زماننا هم هم الخطابية الأنجاس في زمان إمامنا الصادق وما بعد زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالمجموعات الباطنة النجسة من أمثال الخطابية بسبب استحمارهم وبسبب جهلهم وقله عقلهم بل انعدامه يفهمون امثال هذه النصوص مثلما فهم اتباع النصيريه ما فهموا ثم اضافوا اليها من الاكاذيب والافتراءات على محمد وال محمد والامر هو هو في الخطابيه المعاصره وفي الخطابيه التاريخيه التي انقرضت الامر هو هو جهل استحمار قله عقل وينصبون ائمه لا أقول حافر الحمار أفضل منهم لا أستطيع أن أقارن بين روث الحمار وبين عقول أولئك الأئمة الذين نصبوهم أتحدث عن الخطابية الأنجاس إن كانوا في زماننا أو كانوا في الأزمنة الماضية لذا مرارا كررت من انه يجب علينا ان نحافظ على تعدد الحيثيات وان نحفظ لكل حيثيه جهتها وان نحافظ على المقامات وان نحفظ لكل مقام خصوصيته هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة الروايه في الكاف الشريف عبد الرحمن بن كثير يسال الامام الصادق عن قول الله تعالى هنالك الولايه لله الحق من مراد قال ولايه امير المؤمنين فهذا العنوان الله الحق هو علي وامير المؤمنين ولكن بحسب البيانات التي وضعتها بين ايديكم وسياتينا الحديث تباعا فهذا المصطلح يطلق على الله بحسبه الذي هو الخالق الحقيقي الذي خلق الحقيقة المحمدية بنحو مباشر والتعبير بنحو مباشر تعبير قاصر لكنني ماذا سأصنع للغة فإن الله لم يباشر الأمر بذاته وإنما خلق الحقيقة المحمدية بنفسها خلق المشيئة بنفسها وهو الخالق أيضا لما خلقته الحقيقة المحمدية ولكن ليس بنحو مباشر لأنه هو الذي خلق السبب خلق السبب الأعظم الحقيقة المحمدية السبب الأعظم الذي صدرت منه أسباب بسبب واسباب من دون سبب هنالك الولايه لله الحق فماذا قال الصادق ما المراد من ولايه الله الحق ولايه امير المؤمنين القضيه واضحه وصريحه جدا نذهب إلى فاصل يا من لا يحيي الموتى Cause في الآية الثامنة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام إنما أصر على هذا الاستعمال في كلامي بعد البسملة لأن النواصب حذفوا هذه الآية من الكتاب الكريم لم يعطوا لها رقما ولم يعدوها آية في كل سورة من سوره وهذا مناقض لثقافة العترة الطاهرة فلذا أصر على هذا الاستعمال دائما إلا إذا فاتني الآية الثامنة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام ماذا جاء فيها؟ وَلَا تسب الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ الى آخر الآية الكريمة موطن الشاهد هنا وَلَا تسب الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فيسب الله عدوا بغير علم عدوا يعني اعتداء وظلما وبهتانا هذا هو تفسير العياشي وما هو بتفسيره هو جامع للاحاديث التفسيريه انها احاديثهم ولكن عرف باسم العياشي لانه هو الذي جمع هذه الاحاديث الجزء الأول وطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 403 رقم الحديث 79 الحديث التاسع والسبعون عن عمر الطيالسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال سألته عن قول الله وَلَا تسب الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ قال من الذي قال عمر الطيالسي قال فقال فقال الصادق يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله قال فقلت جعلني الله فداك فكيف قال من سب ولي الله فقد سب الله الآية واضحة وصريحة وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فماذا يفعلون فيسب الله عدوا بغير علم السباب متوجه إلى الله من قبل هؤلاء الإمام ماذا قال لعمر الطيالسي؟ يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله هناك من يسب الله ولكن الإمام أراد أن يلفت نظره إلى أنه في الأوساط الدينية التي تدعي التدين فانك لا تجد احدا يظهر سب الله هذا هو مراد امامنا الصادق والا فان الله يسب منذ زمان ابينا ادم ومنذ زمان قابيل انه ابن ابينا ادم منذ ذلك الزمان فان الله يسب ويسب باقبح الاشياء والى يومنا هذا لكن في الوسط الديني في وسط المتدينين حتى الذين يسبون الله في خلواتهم في الجو العام لا يظهرون هذا الى هذه الجهه يشير امامنا الصادق لان الايه تتحدث في اجواء اهل الدين مشكلتنا هي عند الذين يقال لهم متدينون مشكلتنا هنا فقال يا عمر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 لطالما استهزا من محمد وال محمد وعرضت ذلك بالوثائق في برامجي والامر لا يقتصر على الوائلي او على فلان او على فلان هذه القضيه موجوده ولا شان لنا بهم هم مسؤولون عن اعمالهم واقوالهم فقلت عمر الطيالسي يقول فقلت جعلني الله فداك فكيف ما المراد اذن من الايه فيسب الله عدوا بغير علم قال من سب ولي الله فقد سب الله الامام في مقام التاويل في مقام بيان المعنى الحقيقي للآية فالآية تتحدث عن الإمام عن إمام زماننا في أيامنا هذه وعن محمد وآل محمد على طول خط تأريخهم وَلَا تسب الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيسب الله عدوا بغير علم فيسب الله فيسب الإمامة كلام الصادق واضح جدا وإلى سورة النحل وإلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة من سورة النحل وقال الله ماذا قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون هذا هو الجزء الثاني من تفسير الحياشي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة ميتين وثلاثة وثمانين الحديث السادس والثلاثون عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه سمعت أبا عبد الله يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد فهذا العنوان عنوان الله وعنوان إله وعنوان رب إذا أردت أن أستمر معكم صدقوني فإنني بحاجة إلى عدة حلقات كي أغطي هذه المضامين أنتم ما سمعتم بهذا تلك مشكلتكم ماذا سأصنع لكم الثولان في النجف أيضا هم لا يعرفون هذه الروايات لأنهم لا يقرؤون هذه الكتب هم يقرؤون كتب النواصب لا اطلاع لهم على حديث اهل البيت والا هذه فضائيات المراجع وهذه كتب المراجع موجوده بين اظهركم وهؤلاء اولاد المراجع اصهار المراجع احفاد المراجع وكلاء المراجع معتمدو المراجع حوزه المراجع خطباء المراجع هل حدثوكم بهذه الحقائق يحدثونكم بهراء لا علاقه له بدين محمد وال محمد تريدون ان تنتفعوا من هذه الحقائق هنيئا لكم ما تريدون ان تنتفعوا من هذه الحقائق وتريدون ان تجعلوا عقولكم برميل زباله لمراجع النجف اي طبكم طب انتم والوراكم لا شئنا لي بكم انا اعرض الحقائق بين ايديكم تريدون ان تجعلوا من عقولكم برميل زباله لقذارات مراجعكم في النجف ولاوساخ ونجاسات خطباء منابركم هنيئا لكم بزبالتكم ويطبكم طاب منا الى اخر نفس انتم من وراكم ابو بصير يحدثنا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه واعذروني عن هذه الصراحه دائما وطيله عمري صدقوني منذ ان كنت في العشرين وانا اتصدى لهذا الامر كثيرون سالوني النصيحه طلبوا مني النصيحه واعتقد ان كثيرا منهم يتابعون هذا البرنامج إن لم يكن في وقت البث المباشر فلربما في وقت الإعادة طلبوا مني النصيحة نصيحتي واحدة دائما كل من طلب مني نصيحة فإنني أنصحه بهذه النصيحة وقبل ان انصحه فلقد نصحت نفسي بها ودائما انصح نفسي بها فاقول لا تجامل بحق اهل البيت لا تجامل بحق اهل البيت فاعذروني على صراحتي واعذروني على عدم مجاملتي لكم انني أتحدث بالحقائق مقشرة هذه هي طريقتي في إيصال رسالتي وأيضا أكانت تعجبكم فهذا أمر راجع إليكم وإذا لم تعجبكم طريقتي فلا شأن لي بكم طقوا راسكم بالحائط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 لو دققتم النظر في الايه وتدبرتم فيها في لحن الايه هناك فاصل وقال الله الله اللفظ هنا يعود على الجهة التي جاءنا منها القرآن وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الآية تشعر من أن الآلهة هنا لا علاقة لها بالذي يتحدث ونزل منه القرآن وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الله يتحدث عن إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إمام واحد فإيايا فارهبون هذه نماذج من آيات قرآنهم بتفسيرهم عرفتم الآن لماذا اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط فحينما نعرف من أن القرآن أطلق هذه العناوين على الأئمة هذا يعني أن معرفتنا لهم أن عقيدتنا بهم هي ركن من أركان التوحيد والا لماذا اطلق القران هذه العناوين عليهم لماذا اطلق عليهم الله بحسبهم لماذا اطلق عليهم اله بحسبهم لماذا اطلق عليهم رب بحسبهم لماذا ولماذا ولماذا مثلما جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بنفس اللفظ الله أصلا جاء الإطلاق على بعض مجاليها فهذا الإطلاق لم يأتي جزافا حينما أطلق هذا العنوان الله على الذات الأولى وأطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها وأطلق على الإمام المعصوم بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم هكذا بايعنا بيعة الغدير لا شأن لكم بتفاسير النواصب ولا بتفاسير غبران النجف ولا بما يفسره الوائل وخطباء المنبر الحمير خذوا التفسير من محمد وال محمد هو قرانهم وهم الذين يفسرونه وهكذا بايعنا بيعه الغدير وقد شرحت لكم مضمون بيعه الغدير حينما حدثتكم عن شؤون النبوه الخاتمه في الصحيفه الرابعه عودوا اليها هذا البرنامج بحاجه الى دراسه بحاجة إلى تدبر هذه المضامين تسمعون بها لأول مرة لكنها وحق الحسين تنتشر انتشارا فظيعا في ثقافة العترة أنتم غرباء عن ثقافة العترة هذه المضامين من بديهيات ثقافة العترة النجف لا علاقة لها بثقافة العترة فضائيات المرجعية لا علاقة لها بثقافة العترة يضحكون عليكم صدقوني هؤلاء حمير بغال في سوق ثقافة العترة ربما يملكون ثقافة تخصصا في باب آخر لا شأن لي بهم أنا أتحدث عن دينكم دينكم هو دين العترة وهؤلاء اصحاب العمائم الكبيره حتى الذين يلقبون بايات الله العظمى هؤلاء حمير وبغال لا ثقافه العتره كتبهم داله على ذلك احاديثهم بياناتهم وقد عرضت الكثير من الحقائق في هذا الاتجاه مئات ومئات من الساعات تتوفر على الشبكه العنكبوتيه، اذا كنتم طالبين للحقيقه والحق فعودوا اليها. انا لا استطيع ان اتناول كل شيء في عدد محدود من الحلقات، وفي وقت ضيق معين. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. الامام يقول: يعني إمامين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إمام واحد نذهب إلى فاصل يا صانع كل مسنون يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا Yeah, كل yeah, يا yeah, كل yeah, كل yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, يا yeah, كل yeah, yeah, يا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 سبحانك يا الله الغاب <تصفيق> الكتاب الذي بين يدي هو معاني الأخبار. لشيخنا الصدوق وطبعته طبعة مؤسسة النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 94 الباب الذي عنوانه معنى بسم الله الرحمن الرحيم اذهب الى الحديث الثاني بسنده عن صفوان ابن يحيى وهو شخصية معروفة في جموع أصحاب أهل البيت عن صفوان ابن يحيى عمن حدثه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم سؤالٌ وجه إلى الإمام الصادق عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال ألباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله هذا أفق من آفاق تفسيرهم نحن لا نتحدث هنا عن معان لغويه اننا نتحدث في اتجاه اخر القران قرانه فهل هو قران ابن ابي قحافه القران قرانه هذا قران محمد وال محمد هل هو قرآن ابن أبي سفيان أم هو قرآن الدوانيق؟ القرآن قرآنهم هل هو قرآن الطوسي حتى يفسره لنا في تفسيره التبيان نقلا عن كل صبي قذر القرآن قرآنهم وهم قالوا في منهجهم التفسيري من أن القرآن له مطالع له مجاري وهذه المطالع والمجاري تخرج عن قواعد اللغة وتذهب في اتجاهات أخرى بحسب أسرار علومهم ومعارفهم على أي حال الحديث ليس عن منهجهم التفسيري ولا اريد الحديث عن تفاصيل الروايه انما ساذهب بكم الى جهه واضحه تصب في نفس المجرى الذي صبت فيه كل المعطيات من بدايه الحلقه الى هذه اللحظه انني اريد ان اخذكم باتجاه ان ثقافه العتره واضحة في أن الاعتقاد بهم شأن من شؤون التوحيد ركن من أركان عقيدتنا التوحيدية مثل ما مر علينا في أن معرفة الإمام هي معرفة الله ومر علينا في أن الله أطلق في القرآن على الإمام المعصوم سأخذكم الى معنى نفس هذا الاسم الله صفوان ابن يحيى عمن حدثه عن امامنا الصادق انه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله قال قلت الله فقد فسرت لي يا ابن رسول الله باسم الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله تذكروا ماذا مر علينا في الحديث الذي قرأناه في الحلقة الماضية من أن الإسم المكنون الأعظم يختفي وراء البسملة وراء الأسماء الثلاثة وراء الله الرحمن الرحيم ومن أن البسملة أقرب إلى الإسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها من سواد العين إلى بياضها مر هذا الكلام علينا الحديث مترابط متناسق متسق نحن في اجواء محمد وال محمد فهل تتوقعون ان فوضى ستكون فيما بيننا؟ نحن في اجواء الحكمه ما بين قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن قذارات سقيفه بني ساعده وبعيدا عن مزابل سقيفه بني مرجعيه بني نجف بني طوسي قال قلت الله بعد ان بين الامام من ان الباء بهاء الله والسين سناء الله والميمه ملك الله وهي رموز تشير الى الاسم الذي اختفى وراء الاسماء الظاهره المتجليه من الكلمه التامه من الحقيقه المحمديه كما مر علينا في حلقه يوم امس قال قلت الله الله قال الالف اتمنى ان تلتفتوا الى ما يقول امامنا الصادق انه يتحدث عن مضمون معنى الله في لغتهم لا أتحدث عن اللغة العربية أتحدث عن لغة العقيدة هناك لغة خاصة بالعقيدة هي معارض القول هي لحن القول فماذا يقول لنا صادق العترة في بيان معنى الله بحسب لغة العقيدة بحسب لغة العربي بيّنوا لنا معنى الله هنا الإمام يبين لنا معنى الله ليس بحسب لغة اللسان بحسب لغة العقول بحسب لغة القلوب إنها لغة العقيدة كان سلمان محدثاً محدثاً عن إمامه فهل التحديث بالكلام؟ التحديث تواصل غيبي بإشارات غيبية بلغة غيبية هذا مصداق تقريبي للغة الغيبية التي تصل إلى المحدثين من شيعتهم أما هم لا نعرف لغتهم قلت الله قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا وفي نسخه من النعيم بولايتنا المعنى واحد هم اولياء النعم هكذا نسلم عليهم في الزياره الجامعه الكبيره قلت الله قال الالف الالف من هذه اللفظه الله الالف تعرفون كم انتم بعيدون عن لغه العقيده وعن لغه الحقيقه في ثقافه العتره عرفتم الان حينما اصر دائما على وجود تشيعين هناك تشيع للحجه ابن الحسن هذه ثماره وهناك تشيع لسرابيت النجف الذين يصفهم الإمام الحج بالسباريت والسباريت بلغتنا ولهجتنا الشعبية العراقية السرابيت فهناك تشيع سبروتي إنه تشيع سرابيت النجف وهناك تشيع زهرائي إنه التشيع للحجة بن الحسن قارنوا بين من يدعي وهو أنا ماثل أمامكم أدعي التشيع للحجة ابن الحسن إذا قبلني وبين الذين يتحدثون كذبا باسمه وتشيعهم هو تشيع السرابيت قارنوا بين هذا التشيع الذي يعرض في هذه الشاشه وبين التشيع الذي يعرض في شاشاتهم قارنوا قوموا بعمليه مقارنه حتى تعرفوا الفارق الحقيقيه بين هذين التشيعين قال قلت الله ما معناها قال الالف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا قلت فلها فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم قلت الرحمن قال بجميع العالم قلت الرحيم قال بالمؤمنين خاصة كلامنا عند لفظ الجلالة الله أعيد قراءة معناه بلغة العقيدة لا بلغة التفاهم بلغة العرب بلغة العقيدة بلغة الحقيقة قلت الله السائل يسأل الإمام الصادق فيقول الله ما معناه يا ابن رسول الله أجاب الإمام الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا قلت فلها الحرف الأخير من لفظ الجلالة فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم اللهم والي من والى وعادي من عادى هو هو وانصر من نصره واخذل من خذله عرفتم الآن لماذا يخاطب الله محمدا في القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأي توعيد من دون علي عرفتم الآن بطلان صلاتكم؟ بحسب الفتاوى القذرة النجسة الوسخة من سفهاء النجف من مراجعكم السفهاء من أن ذكر علي يبطل الصلاة عرفتم أنتم أين ذاهبون عرفتم أو لا هذا هو ديننا هل حدثتكم بشيء من عندي هل اقترحت مقترحاً جئت به من بنات افكاري هل جئتكم بحديث من كتب اليهود او النصارى هل جئتكم بحديث من كتب حسن البنا وسيد قطب كما يفعلون بكم هل جئتكم بحديث من الفخر الرازي او من الطبري او من الالوسي او من من من كما يفعلون بكم مراجعكم الأغبياء إنهم آيات الشيطان العظمى أولئك السفلة الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا ضللوا القرون الماضية لا أتحدث عن زمان بعينه منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين وفتحت أبواب الضلال علينا منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا تلاحظون هذه الأحاديث وحق الحسيني هذه الأحاديث لا تشكل شيئا ولا واحد بالألف من أحاديث العترة الطاهرة في نفس هذه المضامين لا تشكل ولا واحد بالألف لا أستطيع أن أضع الأحاديث كلها بين أيديكم أين هو الوقت أنا أعرض بين أيديكم نماذج من حديثهم هذه المضامين موجودة في كل قرآنهم من أوله إلى آخره أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب السقيفة ولا بتفسير نواصب النجف بتفسيرهم هذا هو تفسيرهم هذا الذي أقرأه عليكم مصاديق ونماذج من تفسيرهم، السائل ساله عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم، والامام فسرها لهذا السائل وحينما وصل الى لفظ الجلاله فهكذا فسره من ان الالف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، واللام الزام الله خلقه ولايتنا والها هوان لمن خالف محمدا وال محمد فكيف لا يكون اعتقادنا بهم وعلاقتنا بهم جزءا من عقيده التوحيد اذا كان هذا العنوان يطلق عليهم في القران الله واله ورب وإذا كان معنى الله بحسب لغة العقيدة ولغة المعرفة ولغة التحديث الغيبي هو هذا التفصيل الذي ذكره لنا إمامنا الصادق بشكل تقريبي لغة التحديث الغيبي لا يمكن أن تصاغ بلغة التفاهم هذه لها إشاراتها ولها خصائصها ولها رموزها تنقلنا بين الروايات والأحاديث التي أخبرتنا من أن معرفة الله هي معرفة المعصوم هي معرفة الإمام ومن أن معرفة الإمام هي معرفة الله ثم توجهنا الى قرانهم حيث القران يطلق هذا العنوان الله على الامام ويطلق هذا العنوان اله على الامام وعرضت لكم نماذج الايات من قرانهم وقرات عليكم تفسيرها من اوثق كتبنا قرات عليكم من الكافي ومن احاديثهم في تفسير العياشي، هل تحتاجون بيانا أوضح من ذلك؟ ثم نقلتكم إلى معنى الله في لغة العقيدة، هل تحتاجون أدلة وبراهين من معطيات ثقافة العترة أكثر من ذلك؟ أنا مستمر معكم وقت الحلقة انتهى. ماذا سأصنع لكم هناك رواية سأختم بها حديثي لازلت أقرأ عليكم من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق ولكن قبل أن أقرأ عليكم الرواية الشريفة نشنف أسماعنا بدعاء الجوشن الكبير <تصفيق> يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حين. بسندي الصدوق عن الحسن بن راشد عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما من أنه سئل عن معنى الله سئل عن معنى الله فماذا قال؟ إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فقال استولى على ما دق وجل ما دق ما صغر وما جل ما عظم استولى له الولاية على ما دق وجلّ استوى واستولى وتسلط ما كل هذا المضمون موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نتحدث عنهم وذلّ كل شيء لكم وذل كل شيء كل شيء كل شيء ما دقَّ وما جلَّ هذه هي المعاريض التي أحدثكم عنها دائما فالمضامين ترسم جميعا لوحه واحده وتلاحظون التعانق الواضح المتين والاكيد بين قرانهم المفسر بتفسيرهم وبين ادعيتهم وزياراتهم بين رواياتهم واحاديثهم وكلماتهم وصلنا إلى تذكرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي. أعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطه الاحرار في فناء امامك